Добър ден! Включваме се извънредно, защото президента Трумен Раде ще връчи последния получвателен мандат за съставене на правителство на парламентарната група на БСП за България. Очаква се социалистите да върнат мандата веднага и да не предложат кабинет. А, нека да видим процедурата в президентството. Виждате представителите на БСП за България. Всяки момент и президентът Ромен Радев ще влезе да връчи проучвателния мандат. Знаете, че на национален съвет на БСП още в събота те взеха решение да не предложат кабинети да върнат мандата. Знаете и какво следва след това? След триите неуспешни опита, 45-тото Народно събрание да излъчи редовно правителство, президентът ще трябва да назначи служебен кабинет. Преди това трябва да издаде указ за разпускане на Народното събрание и да насрочи дата за предсрочни парламентарни избори. Другото, което можем да кажем, е, че за първи път в най-новата ни история, няколко месеца след редовните парламентарни избори, ще има предсрочен вод за ново народно събрание. Защото, пак повтарям, 45-я парламент не успя да сформира партиите, не успяха да сформират кабинет. Очакваме влизането на президента Румен Радев, за да връчи мандата на БСП. Представителите от партията виждате, че вече са наредени. Часът, който беше обявен е 11 часа, т.е. съвсем на време. Сутринта в сутришния блог Конституционният съдя, професор Пламен Киров, каза кога ще бъдат. Ето и президента влиза. Да видим процедурата. Заповядайте. Уважаеми госпожа Минуло, като председател на парламентарната група на Българската социалистическа партия, с указ номер. 128 от днес ви възлагам да изличате кандидат за председател. на когато при ваше решение след да за съставянето на приветността. Запознат съм с решенията на националния съвет на вашата партия. Да не правим депози да се съставя на Но въпреки това, ако в този път сте променили вашето решение, сега не да забравя. Това е Уважаеми господин президент, нашето желание беше да има правителство на България, което да реши няколко важни въпроси за страната и за хората. Да приеме социални мерки за помощ на хората в да приеме економически мерки за подпомагане на бизнеса и стабилизиране на економиката, да подготви плана за възстановяване и устойчивост за бъдещи години за България и да започне истинска ревизия за разграждане на модела Борисов. В името на тези приоритети подадохме ръка на втората парламентарно представена партия. Ови тази ръка не беше поета. Новите политически субекти в парламента декорираха предварително, че не биха подкрепили правителство дори с тези надпартийни за България приоритети. В такъв случай е ясно, че няма обективна възможност да съставим кабинет. Националния съвет за своето решение, получавайки мандата, веднага договор да и няма промяна от тогава до сега. Така че, заповядайте, че намагаме. Разбирам вашето мотиви, както и на теза на има такъв народ. Да Върваме мандата. Оценявам високо решението на Българската социалистическа партия да не става носител на експертно продължение и тук тип Защото България има нужда от волева в политическа отплака. Която за съжаление, настоящият парламент до да изначи. В тази ситуация е ясно, че отиваме към разпускане на парламента и насрочване на, на предсрочни избори. Но ако изред тези избори стигнем до същата падна ситуация и не може да се състави кабинет, България може да изпадне не само в политическа, но и в конституционна криза. Затова използвам нашата среща да призова всички политически партии и коалиции да избислят своите приоритети, да преосмислят своето поведение и да потърсят единодействие в името на, на същия днен ред на България. Възстановяването на демократичните институции, върховенството на закона, борбата с пандемията, с фалитите и бедността. Предстоят ни много напрегнати месеци, в които президентската институция ще изпълнява отговорно своята конституционна роля. Да бъде гарант на стабилността в динамичните процеси. Трябва да се действа отговорно и експеритивно, за да избегнем хаоса в възпящите избори. Затова и моето решение е новосформираната Централна избирателна комисия да влезе в своята роля едновременно с разпускането на Народното събрание и указа за. Насрочване на нови парламентарни избори. Президентската администрация работи интензивно през празниците, потопи правилата и всички необходими документи. Те са на сайта. И какво съдба тук нататък? В 14 часа днес ще проведа консултация с парламентарно представените партии и коалиции. Всички медии сте поканени. Те са открити. Утре на 6 май. Моето комисия ще работи за проверка на съответствието на документите. На 7 май от 9 часа ще изслушам кандидатите за Централна избирателна комисия отново пред медиите. Очаквам указът да бъде отнародван на 11 май. Следващата седмица ще разпусна Народното събрание с указ и ще назнача служебно правителство. В тази ситуация се очертава изборите да бъдат на 11 юли. Уважаема госпожа Лумба, съставенето на един служебен кандидат изисква в него да бъдат привлечени уважавани експерти. И които да бъдат независимо от своите политически пристрастия, но които да бъдат объединени от важна цел. Провеждането на честни избори и управление на страната в трудни времена. Още повече предстои да потушаваме последствията от странната и економическата кризи. В тази връзка ви одобрявам, че имам намерение да поканя авторитетни експерти от левицата, част, от които, между другото, изпълнеха успешно мисията си в предишното назначаване на служението. Но ще обсъдим и тези въпроси в разпящите политическо време Господин Президент, само може би едно изречение. Благодаря за това отношение към българската левица, но моля да ни представите тези хора, за да може начин национален съвет да се произнеса, тъй като такива се производят go to <laughs> Видяхте и чухте какво каза президентът след връщането на мандата от БСП за България. Сега те сядат да разговарят помежду си. Най-важното, което Румен Радев каза е, че се очертава предсрочните парламентарни избори да бъдат на 11 июли. Ние отново ще се включим, когато е, приключат разговорите между БСП и президента, за да видим какво ще кажат представителите на БСП на излизане от процедурата от президентството.